Cristian Bumureanu a peletit caui un aur ia dna. Fostul deputat Cristian Bumureanu a ajuns, în cursul zilei de astăzi, la sediul dna, în dosarul fostului ministru al Finanelor, Sebastian Veledescu. Surse citate de Antena 3 arată ce Bumureanu s-a dus la dna pentru a... Ipeletica au iunea de 200.000 de euro, impus de procurori în acest dosar.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 Ce trevele de Sebastian? Ce Constantin dasclu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor în perioada ianuarie 2009, octombrie 2010. Ici trei Cristian Bureanu, deputat în Parlamentul României.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 pentru ca să îndeplinească atribuiile de serviciu într-un mod care să asigure, pe de o parte, Finanarea i-plata lucrurilor efectuate la tronsonul de cale ferat bucurești constana și, pe de alt parte, Finanarea i-plata efectiv TVA restant de la lucrurile efectuate la tronsonul Bucuretic-Câmpina.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 Banii au ajuns în societ indicate de destinatarii sumelor, fie au fost retrai în numerar, fiind transporta i predai în România persoanelor mai sus indicate, implicate în înnelegerea il. Din suma de 2 milioane de euro pretins, Vele de Su Sebastian a primit. În perioada noiembrie 2011-septembrie 2013, suma de 65.000 de euro, sub forma finanării activitii unei companii offshore unde avea calitatea de asociat. La rândul său, inculpatul Dascu Constantin în decembrie 2010 și mai 2011, a primit suma totală de 114.000 de euro în conturile bancare ale unor firme situate într-un paradis fiscal controlate de persoane apropiate. În perioada 2010-2017,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 Plata aportului la capitalul a două firme la care era asociati alte Plei solicitate de către acesta, arată procurorii DNA.